Idejo. Ideme sa tváriť, že nič. Dobre, tak, toto je ona, a asi ako prvý mám promozol školu, jo, ako Takže tuto čo si dáte, toto, toto, ale... Može... To sa samo, čo na mne Takto, novinky. Toto... Pej tu tam nejaké úplosti. Alebo toto. Nejaké proste... Nejaké peci. No to je úplne, že niepodstavne. To je konie, Jo, toto je, učenia nejaká, hej, na Jo. Je to, toto boli Španieli. Ja viem, toto, ja vám to možným aj túto zakrúškovať. No, prosím vám to vnime pokázať a um, ako by som to mohol, no proste normálne je toto, sú tieto normálne, vlastne niečo také normálne. Espaniela a toto. Hej, zrovského dneska vo voli boli devčatá Devčatá, tretie miesto, chlapci, piate miesto. Ja však vidím na bombie. A Toto je také, že proste už aj... Toto, vážený, že to je... Sevšič. Indonesia no. veci, to mm -hmm. ja, tu je JOAM je No, ale akože na čo to je OK To je na druhej strane toho pečenie Ja To jest jak to. Ja się to jest jeszcze wszystko w to proba. Bo gdybyś ich chciał więcej, tak więcej prom wydaj... To kończy się Napisz dokument. Trzecia czoła.